کچھ محل میں خاموش رہے اور اللہ نے کہ سلام کر کے جائیں جو وہ جذباتی اٹھ دیے نا یوں کر کے ٹھنڈا کریں مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھکی انہیں دینی پڑتی ہے ذرا اس ٹائپ ان کو پھکی دینی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونا جیسے میں نے بتایا جزاؤ صحیح کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے مومن یہ ایسے نہیں ہوتا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو تو یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے ہونا تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا کچھ لوگ آٹھ سال سے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 علم بتا رہا ہوتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے علم سے اس کو وسوسوں کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے سما <سؤال> لیا ممن خلف لیں علم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے <سؤال> پکی کرتا ہے تو بہت سی تحریکیں اس لیے نہیں کامیاب ہو پائیں بہت سے جمال اس کمال تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے بہت سی جوانیاں وہ وہاں تک جو چاہ رہی ہیں جو نہیں پہنچ مسئلہ یہ ہے بیٹا نہیں آتے اصول وہ صرف اساتذہ سے مطالعے سے مشاہدات سے تجربات سے تیسری چیز اکثر لوگوں کو علم تو آ جاتا ہے اور تسکیہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے مگر حکمت کی کمی کہ کہاں دلیل کا استعمال کرنا ہے کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے کتنا رکنا ہے کتنی خاموشیاں ہیں کس طرح سے معاملے کر لیں اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو آخری دو نصیحتوں کے بعد میں آج آپ سے رخصت سچ جاؤں وہ ہے یہ تو آپ سے ہم نے بات کی نا تھوڑی میتھامیٹکس اور ریاض آئیے قرآن کی وہ دو کلیات ہیں جس کے اوپر اصل انسان کی اصل انسان کی بقا اور فتح کڑی ہے ایک ہے یقین اور دوسرا ہے صبر وجالہ مین ہم امامت دے دیتے ہیں یادون بھی امرینا اور ایسی امامت ہوتی ہے بات وہ کر رہا ہوگا مراد کسی اور کی ہوگی اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا اللہ کی شریعت کے اندر دو کام کر لے گا لما صبر یا نون صبر پہلی اور آخری چیز انسان کو اگر کھڑا کرتی ہے طوفانوں میں اتارتی ہے ان بلاؤں کو مو منہ ہے جنگے لڑتا انسان اپنے آپ اللہ کے صبر صبر نفس کے خلاف اپنے نفس کی گلاٹیوں کے خلاف نفس کی بدماشیوں کے خلاف نفس کے کبر کے خلاف نفس کی حسد کے خلاف نفس کے مزاج اور طبیعتوں کے خلاف نفس کی تعصب کے خلاف نفس کے افراد و تفرید کے خلاف